وی آر فائنلی بیک وتھ اندر بلاگ تو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے جلدی جلدی جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیں گے اینی ویز ویلکم بیک ہو گیا آپ سب لوگوں کا اندر بلاگ کے اندر تو آج سین کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو تلا دوست ہے اس نے ہمیں بلایا ہوا اس کا گھر گلیوں کے اندر ہے گلیوں کے اندر گلیوں کے اندر ڈر لگ رہا ہے انسان اٹھ گیا جی ستی اٹھیاں کے کوئی گئے تھے کیا ہوا چل رہی ہے میری بات سننا وہ میری پراڈو کی طرح یار جو پرسوں خریدی تھی کیا چیک کریں گھر تو کتنی زیادہ جو ہے اولے پڑے بارش کے ساتھ ساری زمین جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے انس بھائی جو ہے یہ بھی نکلا ہے چکر میں اس چکر میں یار ترا سا پیچھے دے تو یہ آپ ذرا چیک کریں یہ سلاب ذرا آپ چیک کریں ساری گلیاں جو ہے نا یہ تقریباً بھری ہوئی ہیں دیکھیں وہ دیکھیں نالوں نے جو ہے اپنے گلے ابھارے ہوئے اور ہمارا جو پشاور شہر ہے ڈوبا ہوا ہے اس حد تک شدید بارش ہوئی ہے اپنے دوست رخصت کیا ہے اس ٹائم بھی بارش تھی لیکن اب بہت زیادہ کافی حد تک سیلاب سیلاب آ گئے تقریباً باقی اللہ آپ سب کو محفوظ کرے اور اپنی زمان میں رکھے جتنے بھی ہمارے غریب طبقے لوگ اوپر. اوپر بھی جو ہے سائڈوں پہ بارش کو لیکن زمینی لوگوں کو پتا نہیں ہے نا یہ دیکھے جگہ جگہ پانی رکا ہوا ہے وہ سب میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے پی آئی کا جلسہ پی آئی کا جلسہ او ہو ہو Oh, oh, oh, خطرناک قسم کا خطرناک قسم کا جلسہ قسم کا جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ جلسہ عوام نکلی ہوئی ہے, اور پیٹی آئی کا جلسہ ہے یہ پورا ایک ماحول ہے یہاں پر ہم آپ کو براہ راست نشر کر رہے ہیں پشاور سے یہاں پہ اور یہ میرے چاچو جو ہیں یہ بھی آئے جلسے آگے نہیں جاتے خطرہ بھی ہو سکتے آپ تو گاڑی لگا پورا لے گیا بارش بھی کافی ہے لیکن انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ عمران خان کو سپورٹ کرنے نکلے ہوئے ہیں منظور غریبوں کی بیک نکال دیے ان شاءبا شریف لوگوں نے گریبوں کی بیک نکال دیا اور عوام میں حد تک بیزار ہو گئی ہے امپورٹینٹ حکومت بوتلے پی گیا اور بسکٹ کھا کے یہ دیکھے لوگ گزارا کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں روٹی سے لوگ محروم ہو گئے ہیں ان کی اکر. روٹی جو ہے وہ غریب ہے وہ بھی انہوں نے کھینچ لی ہے تو بس یہی کچھ ہوگا ملک میں مذاکرات ہوں گے चीज جگہ चीज جگہ है. جل سے جلوس ہوں گے اور عوام بھی ڈسٹرب ہوگی اور حکومت کا بھی بڑا غرق ہو چکے ہے اور بھی ہوگا دعا کریں کہ اللہ خیر کرے اوپر دیکھیں اوپر اس حد تک لوگ جو ہے جگہ جگہ سے کافی نکل رہے ہیں اور کٹھے ہو رہے ہیں آج کا بلاگ کچھ سیاست کے اوپر ہی آ گیا ہے آج لوگ جیسے بھی بلاگ ہے اس کو قبول کریں ٹھیک ہے اور ہمیں سب کو ماجرا کچھ ایسا ہے یہ دیکھ لیں بند ہے پورا پل جو ہے وہ بند ہے اور نگری پل یہ دیکھیں جیالے کس طریقے سے آ رہے ہیں سیاست کا کچھ عجیب ہی منظر ہے اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد ہار और इमरान खान थोड़ा सा आगे आए यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया जी टी रोड पूरा बंद है ये मेट्रो है, इसके साथ जीटी रोड पूरा जो है बंद है और कम्यूनट्री हो रही है लगातार आप लोग भी कह रहे होंगे यार ये तो इंटरव्यू वाला है लेकिन हम गुलागर है तो बस क्वालिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर थोड़ी बहुत सपोर्ट आप लोग सपोर्ट जीटी पीछे देखे पूरा जी रोड पिशावर का जो जी रोड है जोरा से अत की तरफ जाता है رنگ روڈ سے احتیاط کی طرف جو جاتا ہے ایک گاڑی بھی نہیں ہے یہ بھی ان کے سپوٹر اور عوام نکلی ہوئی ہے اور بارش کے موسم بارش کے موسم کو بھی نہیں دیکھتی اولے پڑے سیلاب آیا ہوا ہے دیکھے ماحول دیکھیں کیا ہے روڈیں گیلی بارش ہو رہی ہے میری حالت دیکھیں کیا ہوئی ہوئی ہے لیکن بس ہم لوگوں نے آپ کے ایسے سیاست کے اولاد کبھی کبھی آتے ہیں تو آپ لوگ اس کو انجوائے اپنے کچھ چھوٹے سے سپورٹر ہیں عوام پر جوش نظر آ رہی ہے پورے جو کوئی تو ذرا عوام کا جنون چیک کریں عوام کا جنون تھک تو بہت زیادہ گئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریلی کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے بارش کافی تیز تھی اس وجہ سے میں نے جو ہے تھوڑا سا کور uh, زیادہ نہیں کیا جو کچھ کیا ہے بس اس کو قبول کریں اور uh, ہمیں اس کے علاوہ بتائیں کہ ہم کس قسم کا ولاگ بنائیں یہ آج کا بلاگ تو اللہ کی طرف سے سیاست پہ آ گیا ادروائز ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگز لے کے آئیں اور uh, اس کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولے گا اور ہمارے بلاگ کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو اس کو جوائن کر کے بیل آئکن کو دبائیں اور سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا